Liviu Dragnea, veste uria pentru milioane de pensionari, pensiile se peletesc până în data de 15-a lunii. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ce s-a luat decizia ca toate pensiile să fie peletite până în data de 15-a fiecare luni, mesura urmând a intra în vigoare din iunie sau cel târziu din iulie. Am hotărât ca să nu mai există niciun fel de confuzie pentru că orice pensionar se tie când îi vine pensia, am decis ca toate pensiile să se, se peletesc până la data de 15 ale lunii. La 1 ale lunii se banii ce treputa român. În 9 zile se efectuează procedurile i până în data de 15 se vor plăti absolut toate pensiile. Rămâne să decidem din care luni va intra în vigoare. Noi ne-am dorit să intre de luna viitoare în vigoare, adică din iunie, dar este posibil să intre abia din iulie, a declarat Liviu Dragnea.